ام العريس تقول يا مرحبا زايد غلا الضيوف اللي لهم عندنا صوت وصدى ام العريس تقول يا مرحبا زايد غلا الضيوف يشربنا لقاه الكرم اهل المواقيف في ساح الندى الكرم اهل المواقيف في ساح الندى عندنا <تصفيق> إن للطيف <تصفيق> تقدير عالي وانتباه والجمايل بحر ما يلحق شط ومدى ارفع القيفاني والشعر لك في المبتدى ارفع القيفاني والشعر في المبتدى السعد والفرح فالك وحسادك في دوم من اسم النصر وجهها كالبهر أَجْلِ الظلام الأسوداء جعلها بالسعد يا رب على مر الحياة في يديها المسك والعود وَزْهَرَ النداء في يديها المسك والعود وَزْهَرَ النداء ولا بتجمل الفخار والطنخ والصفاء وبيين العهد لَا نهار المولد ناس على الدنيا شغى بظيوف الليل ورهوز بل وفاسط والتحية في ختام القصيدة والسلام عني بمطار وارج الحمام مغردة، عني بمطار وارج الحمام وغردا وحصريا على استوديو زفاترينا رينا لكل جديد وحصري